ada kan dia tadi nyentuh. kita mancing banyak korongan. di saung panesan Abah Manap alat rapit. alat rapit. 91. Oh. aduh 91 kilo.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 Tujuh kiloan, dua, tujuh untuk. Eh, ya, hai. hai, hai, lagi. hai, hai, tu. hai, hai, tu. hai, hai, tu. Tu. Ha. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, mana? Wow, ngommitian loh yang uh, semua strike, mancing mania baru dimulai. Wow, shift to, strike to, dua. Hmm. Ngomong atuh deh. Mau la jemping atuh pan. nonton aya batur gitu. Yang mau silakan merapat lagi saung pan Abah mana, mana mana Pak Al Kafi. Ah, <tuk> uh, trek Pali, no. yang lagi yang no. Wah obat oi uh, kelima oi oi nah wah si abah jagoi kopi kuning jagoi oke uh. eh, ya. uh. lepas lagi Ning jadinya deh, ayah di handap. Dapat lagi, wae, right, ya, right lagi. Oh, sebelah kiri. Ya malum lah, sembilan kilo, hampir satu kintal. Piraku itu marahinang. Di sebelah sini, yang belah belum dapat uh, yang dapat. Uh, uh, <laughs> itu nak, nak, nak, nak, nak, kurang, kurang go, goreng, apa nak? orang oh, pakai baju belang, dua nanak, balet, ada begu, oh, enggak becus. enggak <laughs> bisa. Oh, <laughs> oh siapa ya, Abah menang deh. Halo, oh, hebat sampai ngajol-ngajol gitu. Oh, oh. Eh, itu nomba jubelang tuh, kawas jubelang. Belat dua anak-anak, peto digedekin. Nggak <tik> <tik> <tik> <tik> ada orang pindah. Bang, musuh bapak jana, bang? Itu lauk, bapak. Eh, oh, kucing tuh, bang berbahagia di lauknya itu orang ya sambil ngopi. nah nah belakang diri ah sip wah etak oh satu ada waduh lain sugan kumabengetnya <Então>, hahaha hahaha hahaha <so nên> sugan bener dah dengan katanya baju belangan baju bener kaus <so nên> masih aprak-aprakan kegekeh weh hari. Kesawa kawasinare ogs ateh tetek Wah Orang mah, marah enang. abah lagi. Lah, <tuh> ini kecil abah tu, artis tu. Oh, aduh. Badan kita. nak ke dalam tengoklah banyak dia. 8 koin-koin, 3 koin. 2 lom. 2 koin. Oh. Abah lagi. Ya, tambah lagi eh eh, melanting. melanting Tuh, Tuh tambah lagi Mayakan Sal kalani lah, tujuan di mana mereka nila semua, jadi itu menang. Beraku laut selapan puluh kilo itu selapan puluh inc kilo, itu menang. Kuat terungis-cangutnya karek ia langsung menanggai. Cuh, belah dia atau ah, oh si abah deh. Jing mana? Oh, kakak lah dia tak. Eh, ya, tengok ngomong ngomong. Si Mas Chanra ya kakak kita. Oh itu. Baik lagi. Sekarang mungkin dia ya. si Atip kalah aku si Atip semua nang satu dolar tuh si Atip. Itu jago Gupan Atin Era itu tengok tak gua dulu lagi Halus bibit, bibit Bibit Bibit Bibit <guruh> eh, Itu maha pelecehan Itu aduh kata ramu menang yakin ato aduh waduh wah kagarada eh kala ben aku kali ben ah Terima kasih kerana menonton! Saya akan berhubungan dengan saya. Saya akan mencari saya, saya akan mencari Aduh, ayuh ayam nitiana ya, nanti begulin. semunah ni tal tadi dong bismillah dia aduh aku jadi jaba nales hmm. opo minggu ditanya rewe jelema tu arulin Vai ngau ngau kemak oh iya oh, itu normal kebagian darah kelamin lah <laughs> hahaha lain masalah lomba jangka lomba nah itu itu bolot waktu bisa wajah mal menang Bisa dua an siapa? Wanau. Oh, uh, Hehehe. Uh, uh. Ide nak ku mah? Ide nak ku mah? Cok. Coklat lah uh, kadinya motornya. Oh, ini? Anter dibawa, oke? Biasanya, Biasanya main aku main main main tanya segitu loh baginya